se nádělník, tričko. Nějaký šaty nebo sukní a tričko. A, obvykle nosím se tričko a nějaký pantofle. Šaty. A obvykle nosím třeba kratší šaty a nebo um, nějaký se tílko, něco kratšího a lehčího. Tak tílko, šortky, sukně.